Добрий день! Сьогодні я хотів би показати усім, як треба грати таксі. Тому що мене всі запитують і кажуть, покажіть таксі, покажіть таксі. Я кажу, таксі показую. <му> Отак воно починається. З 12 ладу. Ще раз покажу. Dziękuję.